Máš no, dárky? No v piči. Mám to my Dárky? No, stres. Prostě se koukni kdo co chce a objednej to. <těk> <těk>